Vy na uvádí. Čau, já jsem Vasta Korec a tohle jeho tě znáte, on se jmenuje Alan. Jsme na oficiálním představování, já vám ho ukážu. Podívejte se, krasavec. Zatím očitě nikdo nezná, ale za chvilku se s ním seznámíte. Takže největší zážitky, jaký bych mohl mít, tak to vlastně nevím, protože tohle bude můj první Dakar. Ale rozhodně tam jdu fanit klukům, nasát atmosféru a rozhodně si zažít spoustu nových zážitků.